Letter C, de la Târgu mure subliniere, credem dialog, subliniere, în mesaje lansate în media, subliniere, IC, întrucât liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a promis ce situația, subliniere, Coli se va rezolva, nu are niciun motiv să nu se încread în vorbele acestuia.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 S-a dovedit ce, prin dialog, se pot atinge noi subliniere de scopuri care, în trecut, nu am crezut ce se vor putea. Cu domnul meu, subliniere că nu avem o relație foarte bună, foarte amical.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 Iar sublinierea I. -dub, decizia curcii constituționale, dar în niciun caz nu vreau ca acesta să fie un mesaj transmis prin media, a arătat pe târziu jarto, scrie Ministrul de Externe ungar a artat ce este încrezor în dialog. Ce tot ce s-a obținut a fost rezultatul dialogului sublinierei ce este foarte important ca guvernele României sublinierei Iungăriei să fie în relații strânse. Se vede ce, prin dialog, am putut să rezolv o mulțime de lucruri. Desigur. Suntem cu toții puțin nerăbdători, dar acesta e un lucru normal. Dar rezultate pe care le-am obținut nu le-am fi putut obține fără dialog. Un lucru important este ca guvernul României, sublinierea Ungariei, să fie în relații strânse, sub astfel să progresăm împreună, sub ei sper ce acest lucru se va putea face. Sub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 preuniversitare, a autorităților administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor subliniere colare. <fie> Curtea Constituțională a admis sesizarea PNL subliniere IPM referitoare la proiectul de lege privind înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu subliniere.